Це літературний куток. Тут для дітей-переселенців розклали книжки, щоб вони самі могли обрати якусь для себе. Взяла книжку восьмирічна Емма Емілія. Дівчинка приїхала до Тернополя з броварів, що на Київщині. Я в основному читаю ніякі такі як сказки, що про світель. У поля для дітей-переселенців привезли 1200 книг, розповіла співорганізаторка заходу Ольга Косинська. «У нас виникла ідея подарувати дітям українські книжки, тому що ну, книжка – це головне і хочеться, якщо ми щось упустили в суму ...в <звитку>, самовихованні, аби дітки це не долужили. Окрім того, що даруємо книжки разом з Держком Телерадіо, за ініціативою Офісу президента... ...і Міністерства культури та інформаційної політики, ми ще вирішили дарувати дітям посмішки свято». Також для дітей організували розваги. Одна із них – майстер-клас зі східних єдиноборств. Його проводять вихованці одного з фізкультурно-спортивних товариств України. Один із них – 13-річний школяр з Миколаєва Юрій Пінчук. Каже, через полномасштабну війну продовжує займатися спортом в Тернополі. «Ми приїхали показати мастер-клас по Сальто назад, півперед, колишо, рандат». Парингу з Юрієм Пінчуком 11-річний Ярослав Ковальов із Харкова. Хлопець 6 років займається карате. Каже, вирішив спробувати свої сили у дзюдо. Я не займався вже карате два місяці. Я потеряв усю форму. Та ще зараз на правична дожа. Там одні вразки були, а ось тут вже другі. До однієї з локацій дітей розважають волонтери. Марія Бойченко наносить аквагрим Варварі Ваврисевич з Бердянська. Я дуже люблю котиків, тому що попросила собі котика, та Україну полюблю, тому що я собі попросила на шоку котика України. Під час заходу діти також малювали листівки для захисників України. Свій малюнок показує 11-річний Олексій Шахов з Маріуполя. Я не малювала почесного, посмертного України, привода Києва, просто тому, що він мені подобається. Він дуже великий патріот, з нього треба брати приклад і він до кінця свого життя захищав Україну. Піворганізаторка заходу Оксана Лищук показує, що ще малювали діти. Я думаю, що це була наша біологічна зброя. Загалом учасники підготували для військових близько 20 малюнків, каже Оксана Лищук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.